Бердянський інформаційно-гуманітарний центр працює з понеділка по суботу з 9:00 ранку до 15:00 години. Тут переселенцям із Бердянська допомагають речами, продуктами та юридично. Вимушена переселенка Моніка розповідає: "Евакуювалася до Запоріжжя місяць тому. Побачили в інтернеті оголошення про бердянську допомогу, те, що допомагають бердянцям і одразу приїхали, бо Щось рідне, <свісно> зразу хочеться. Хотіла дізнатися, якісь там Бердянську. Тут отримала дуже-дуже хорошу допомогу, яку я зараз ну, потребую для дитинки, бо я чекаю через місяць малюка і зараз мені дуже потрібні речі, бо я нічого поки що не маю». «Людини заходять сюди, його приймають, з ним спілкуються, запитують, які тяжкі моменти, чим можемо допомогти і відповідно вже йде якось ну грубо сказано сортировка, Тобто, якщо людині потрібна правова допомога, реєстрація, юридична, його перенаправляють на нашого фахівця. У нас працює Олександр Розум, адвокат. Якщо особа каже: "Я не можу сідіти у чотирьох стінах", да, я хочу щось робити, запишіть мене. Ми з ним спілкуємося, у нас дуже багато там з автомобілями, хтось там полпом, хтось от погрузив хоч цього. Ми його до наших лав, словно говоря, приймаємо». Півробітники центру – волонтери та працівники Бердянської міської ради. Працюють тут безоплатно, каже одна з них Оксана Бучкова. Основна мета нашого центру – це допомогти бердянцям і тим мешканцям міста, які, які вимушені були залишити наше місто і виїхати до міста Запоріжжя. Ми відкрили телефонну лінію і на телефонну лінію більше Дзвон, дзвінки е, ми отримуємо від самих мешканців Бердянська. Е, питання, які піднімають мешканці Бердянська, це виплати матеріальної допомоги, малозабезпеченим е, мал, ну, слоям населення, також виплати дитячих е, особів і так далі. Оформлення яких, якихось документів, тому ми намагаємось, ці питання допомогти вирішити нашим мешканцям, які залишились в нашому місті». Новини на Суспільному. Запоріжжя.